Надія Пречаковська, вихованка Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернат «Обдарованість». Їй 15 років. Навчається у 9 класі. Якщо ліквідують її навчальний заклад, змушена буде повернутися жити до бабусі. Батьки дівчини не беруть участі в її вихованні. Мама сидить в тюрмі, а папа ну, з дитинства немає. У нього інша дружина, діти. Так стала ситуація. Сюди я прийшла я в 8 класі. Я перед цим була в приюті, мені там не дуже подобалося, коли я прийшла сюди в школу, мені дуже сподобалося, друзі, колектив. Коли я прийшла в цю школу, я дуже сильно змінилася, в хорошу сторону, тому що тут друзі підтримують, завжди, яка б ситуація не була б, мені тут подобається, я не хочу, щоб школа закривалася, тому що я тут учуся і хочу закінчити 9 клас до кінця». Щоб вилучитися нормально. Дитиною. Таких дітей, як Надія, у закладі 120. Це діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Діти, позбавлені батьківської опіки, є повні сироти. Тут вони живуть, навчаються, отримують середню освіту. У липні 2022 року за рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 29 вересня 2021 року, відповідно до вимог реформи деінституціалізації, заклад ліквідують. Діти мають повернутися до сімейних форм виховання, навчатися в загальноосвітній ...закладах, а 70 членів трудового колективу шукатимуть собі нове місце роботи. «На сьогоднішній день... Ні Миколаївська, ні Департамент освіти, ні Вознесенська міська рада. Ніхто не говорив, не було громадського обговорення з колективом, не з педагогічним, не з батьківським, не було жодних обговорень. Ми тільки дізнаємося всю інформацію з соціальних мереж про те, що ми плануємо, я цитую слова міського голови, ми плануємо, ми будемо намагатися працевлаштовувати. Але стовідсоткового працевлаштування, звісно, не буде. Нічого змінити не можемо, реформа, розповідає директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. Дбати за таких дітей має громада, за це їй залишаються державні видатки. Така ж ситуація і з трудовим колективом. В Вознесенську треба просто прийняти рішення, що зробити на базі цього закладу. Їм передається шикарний в центрі міста шикарний комплекс. Відремонтований, в якому все зроблено, в якому є меблі, в якому є харчоблок сучасний, є сучасний гуртожиток. Сьогодні кожна громада залишається її видатки саме на утримання і таких дітей. Сьогодні кожна громада зобов'язана організувати для... Чому перепрофілювати заклад у спеціалізований ліцей не змогли протягом п'яти років, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Вельховська сказати не змогла. Не пояснювали і директору школи-інтернату Людмилі Доценко. «Ми подавали подання давали з обґрунтуванням і не один раз, а дуже багато разів. І нам було, так, як даємо, так воно там і залишається. Як даємо, так і залишається. Ось і все. А що пояснювали в департаменті? Нічого не пояснювали. Я дуже всім задоволена. Вони дуже хорошо навчаються. Педагогічний колектив у нас учнів. Я всім тут задоволена, мої дві доньки тут навчаються прекрасний педагогічний колектив, багато гуртків. Хай це буде мистецький спецзаклад, мені все одно, але нехай залишається працювати. У 2016 році я змушена була виїхати за кордон е, за, працювати, а дітей залишила тут, тому що я розвелася тоді з чоловіком. Мені не було, я теж сирота, і мені не було де залишити. Ну я знала, що тут накормлять, напоять, що тут одінуть. Вилічать і все зроблять. Тут я не знаю, тут найкращі вчителі. Утримання Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернат Обдарованість в рік її засновникам Миколаївської обласній радіо обходиться 11 мільйонів. За словами міського голови Євгена Величка, місто може взяти на утримання заклад за умови тільки субфінансування з держави. Приміщення звести учнів двох Вознесенських шкіл і зробити один загальноосвітній заклад. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.